السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الأحبة إن شاء الله تعالى سنبدأ واحد الحصة ديال تعلم أحكام التجويد بطرق إن شاء الله تعالى تكون ميسرة ومبسطة التجويد على قواعد ورش رحمه الله تعالى يعني كين بعض الأمور وبعض الأحكام يختلف فيها ورش عن باقي القراء وهذا من الأشياء التي تختلف فيها الروايات يعني ما بين رواية ورش ورواية حفص وغيرها كاين اشياء يختلفون فيها من بينها من بين هذه الامور وهي الاحكام ديال التجويد. مثلا في الترقيق والتفخيم مثلا في الراء وفي اللامات وفي المدود وغير ذلك ان شاء الله تعالى. اذا حنا غادي نتعلموا ما يتعلق بروايه ورش، الاحكام المتعلقه بروايه ورش. قبل ان ندخل في هذا الموضوع لابد ان نتحدث عن قضيه التجويد، ما هو التجويد؟ وهل واجب علي أنني نتعلم التجويد ونقرا التجويد وهل أكون آثما وعندي واحد الإثم لقراية القرآن بغير تجويد؟ إذا هنا هذا سنجيب عنه. أولاً ما هو التجويد؟ عندما نقول نحن فلان يجود القرآن أو يقرأ بالتجويد. التجويد في اللغة، في اللغة العربية معناه التحسين، أي حاجة أحسنها فأنا أجودها. يجود القرآن أي يحسن. القراءه اما عند العلماء عند علماء التجويد وعند علماء القران فيقولون ان التجويد هو تحسين هو, هو علم يعرف به النطق الصحيح للحروف العربيه يعني كيفاش ننطق الحروف نطقا صحيحا لا خلل فيه اذا كيفاش خصني نعرف المخارج والصفات ديال الحروف و ما ينشأ عن هذه الأمور من الأحكام، يعني اختلاف الحروف ينشأ عنها أحكام سوف نتعرف عليها إن شاء الله تعالى. إذا هذا هو التجويد، التجويد هو أنني أنطق بالحروف النطق الصحيح السليم كما قال أو كما كان ينطقه العرب. إذا ما هي المواضيع ديال دي علم التجويد؟ هذا علم التجويد فاش تيهضر؟ أولاً تيتكلم على مخارج الحروف، يعني كل حرف من أين يخرج. وتتكلم أيضاً على ويتكلم ايضا على صفات الحروف يعني هناك صفات عرضيه يعني الحرف في بعض الاحيان يكون عنده واحد صفه وفي بعض الاحيان يكون عنده صفه اخرى اذا هذا هو علم التجويد كذلك يتحدث عن الادغام ادغام المتماثلين وادغام المتجانسين متى يعني يجمع لنا جوج حروف فتندغم الحرف في الحرف هذا يدرس في علم التجويد كذلك أحكام اللام، اللام الشمسية واللام القمرية، هذا أيضا يدرس في علم التجويد. كذلك أحكام الميم الساكنة، كذلك أحكام النون الساكنة والتنوين، هذا أيضا يدرس في علم التجويد. كذلك عندنا أحكام المدود، يعني المدود وطولها، هذا أيضا يدرس في علم التجويد. يعني الإنسان إذا لم يجود، ماذا يقع؟ ماذا يسمى؟ هذا يسمى عنده لحن. الانسان الذي يقرأ بقراءة خاطئة يسمى لحنا، واللحن عند علماء التجويد يقسمونه إلى قسمين، هناك لحن جلي، هناك لحن ظاهر باين، وهناك لحن خفي، فالانسان الذي يتعلم التجويد إما أن يكون مبتدئا وإما أن يكون متفوقا ومتقدما، فالانسان المبتدئ هو يحاول ما أمكن ان لا يقع في اللحن الجلي اللي هو ظاهر بين واما الانسان المتقدم فهو يحاول ان لا يقع في اللحن الخفي فاللحن الجلي شنو هو هو الوقوع في تغيير الحرف تغيير النطق بالحرف يعني الانسان ما ينطقش بالحرف كما هو فيبدل مثلا حرفا بحرف وهذا التبديل تغير المعنى وتغير الاعراب مثلا لو يقول مثلا الله عز وجل يقول أنعمت عليهم هو يقول لا أنعمت عليهم هذا خطأ كبير جدا ويغير المعنى تغير حتى المعنى مثلا في قول الله سبحانه وتعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات يعني هنا خصك تقولها لا تقول وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات هنا يتغير المعنى تغيرا كبيرا جدا فإذا هذا يسمى لحن جلي وهو محرم هذا لا يجوز. مثلا في قوله تعالى فكثركم فاذكروا اذ كنتم قليلا فكثركم، يجي واحد ويقول فكثركم او مثلا في قوله تعالى عصى هو يقراها عسى عسى هذا خطا كبير، يعني يغير المعنى تغيرا كبيرا. فاذا هذا يسمى لحن جلي وهو خطا كبير ولا يعني الانسان إذا وقع فيه فإنه يقع في الإثم والعياذ بالله، ولذلك يقول الإمام الجزري من لم يجود القرآن آثم، يعني الإنسان اللي ما يحسنش القراءة ديالو، ما يجودش القراءة ديالو، ما يعرفش كيفاش يقرأ، فإنه بهذه القراءة يكون آثما، فلا بد أنه يتعلم، وأثناء التعلم ما كانش مشكل، أثناء التعلم ما فيها بأس، لكن أن الإنسان يقرأ بدون تعلم هكذا وغادي وما عنده غرض ولا يتعلم ولا يسمع فهذا يقع في في الخطأ ويقع في الإثم والعياذ بالله، فإذا هذا اللحن يسمى اللحن الجلي اللي هو ما خصوش يوقع فيه أي واحد من المسلمين الذين يقرؤون القرآن. عندنا النوع الثاني وهو اللحن الخفي، يعني هذا لحن يعني بسيط ويسير لا يرتقي متيوصلش لدرجة أنه يصبح حراماً. فهذا يمكن أن نتجاوز عنه وهو الخطأ في صفات الحروف مثلا بين الترقيق والتفخيم والهمس والتفشي وغير ذلك يعني أمور هكذا بسيطة أو مثلا في المدود مثلا يعني قد يقصر المد أو يطوله كقوله تعالى أنفسكم يقرأها هو أنفسكم ما يقولش أنفسكم يعني في الأحكام النون وفي, وفي الإدغام وكذا هذا يعني شيء يسير يعني لو وقع فيه الإنسان فلا يدخل في لا يدخل في الحرام لكن عند تلقي وعند اخذ التجويد مشافهة يعني انت تاخذ التجويد من عند واحد الانسان واحد الشيخ مثلا فلا بد الانسان ان يتقن ان يتقن التجويد ولا يقع لا في اللحن الجلي ولا في اللحن الخفي علاش لانه غادي يولي راوي غادي يولي قد اخذ ذلك عن شيخه فاذا اذا اذا خذا داك الشيء مشي هو داك وخداه محرف فيكون قد غير الروايه وغير الطريقه ديال القراءه فاذا خصو ان يكون متقنا لهذه القراءه والشيخ ديالو لا يجيزه ولا يعطيه الاجازه حتى يكون فعلا يتقن يتقن مخارج الحروف وكل ما يتعلق بالقراءه اذا في هذا الموضوع قضيه اللحن الجلي واللحن الخفي كاين بين متساهل ومتشدد، كاين بعض الناس يتساهلون في اللحن وبعضهم يتشددون في موضوع اللحن، لكن باش نقربوا الموضوع كاين امور لا يجوز فيها اللحن ابدا. أه بحال مثلا بحال مخارج الحروف. مخارج الحروف هذه لا يغتفر فيها اللحن، يعني لا تبدل الرحمن تبدل الحاء خاء مثلا او جيما. أه أو التغيير في الإعراب مثلا أنعمت تردها أنعمت فهذا إذا لا يجوز إذا التغيير في مخارج الحروف هذا لا يغتفر كذلك في صفات الحروف في صفات الحروف يعني إذا الإنسان غير صفة الحرف وهذا التغيير وقع واحد النوع ديال تغيير المعنى إذا غيرنا الصفة ديال الحرف فتغير المعنى اذا خرج الحرف عن حيزه وخرج عن عن عن دائرتيه مثلا بحال عسى فلا يجوز انه يقرا عصا عصا هذا لا يجوز اذا السين لا فخمُ بزاف فغادي يولي صاد يولي عصا عصا وفي فرق بين عسى وعصى كذلك ايضا الترقيق في في الطاء مثلا الطاء الطلاق مره ميمشي رقيق ويولي التلاق التلاق يولي فتصبح تاء آه فهذا لا يجوز اذا صفه الحرف يقدر نفخمه بزاف فيتحول الى شيء اخر ونقدر او ثاني نرقوه بزاف فيصبح شيء اخر اذا لا بد من الانتباه آه الى صفه الحرف اذا عندنا مخرج الحرف سنخرج الحرف كيف ما هو لا نبدل حرفا بحرفين وايضا الصفه الحرف من ترقيق وتفخيم وكذا كذلك خصو نلتزموا به لانه ربما اذا زدنا فخمنا الحرف يتغير الى معنى اخر، فهمنا؟ فاذا هذ النقطتين مهمتين، اذا ما فيهمش التساهل في هذين النقطتين. النقطة الثانية اللي ممكن ان نتساهل فيها وممكن ان يتجاوز عنها وهي الصفات التزيينية في الحرف. تزيينية في الحرف مثلا كالترقيق والتفخيم في الراء مثلا التفشي والاستفال. والاستعلاء وهذه المخارج أو هذه الصفات التي نزيت زين بها الحرف ويخرج بإتقان يعني هذا هذا الموضوع هذا يفرق ومع ذلك يفرق بين أمرين هذه القضية اللي نقول إحنا عليها متساهلة وماشي مشكل في الاستفال والاستعلاء والتفشي وكذا وإلى آخره هذا الأمر هذا يفرق فيه بين أمرين الأمر الأول وهو هل أنت تأخذ هذه القراءة مشافهة من شيخك، وغادي تولي عندك رواية تقرأ بها، وتقول أنا أخذت الإجازة عن الشيخ الفلاني، وأنا قريت التجويد عن الشيخ الفلاني، فهنا لا يجوز لك أن تتساهل في هذا الأمر، فإذا هنا راه غادي تولي أنت ناقل رواية، لي أنت عندك إجازة، وأنت عندك سند، فإذا هنا لا يغتفر في هذا الموضوع، في قضية الاستعلاء والاستفال وكذا وإلى آخره إذا هنا إذا كنت ستأخذ الأمر مشافهة وتلقيا فلا بد أن تضبط المخارج وتضبط صفات الحروف القضية الثانية النوع الثاني أنه سيقرأ على سبيل التلاوة والمعتاد. الإنسان عادي يقرأ صافي عادي ما غادي يخذ إجازة ما غادي يكون يقرئ يحفظ الناس ويعلم الناس ما عنده تشهر إنما هو يقرأ قراءه عاديه لنفسه فقط هذا اللي غادي يقرا قراءه عاديه يفرق بها بين امرين ايضا تفرق بين شخصين الشخص الاول وهو يعني انسان شيخ متقن عالم يعني عنده علم وعنده اتقان وعنده مثلا معرفه وكذا فهذا معيب في حقه معيب في حقه مثلا هو انسان عنده علم بالشريعه وكذا في التجويد هو ليس ليس متخصصا في علم التجويد وكذا ليس من القراء وليس من من علماء القراءه، لكنه كعالم او كطالب علم او كذا يعيب عليه يعاب عليه انه لا يكون متقن لهذه القضيه. اذا هذا النوع الاول، النوع الثاني هو عامه المسلمين، عامه المسلمين عادي ما هو شيخ ما هو يعلم الناس ما هو طالب علم ما هو شيء. وإنما هو إنسان عادي، فهذا يتجاوز عنه في هذا الموضوع ولا حرج فيه حتى لو لم يقع، لم يعمل المد كما هو ولا التفشي ولا الاستفال والاستعلاء هذا لا حرج فيه. فإذا هنا تبين لنا أن اللحن على نوعين، قلنا لحن جلي ولحن خفي. فإذا كاين فيه اللي هو اللحن الخفي اللحن الجلي هذا كما قلنا لا يغتفر فيه وهو تغيير مخارج الحروف، تغيير صفات الحروف بحيث يتغير المعنى هذا شيء لا يغتفر آه النوع الثاني قلنا وهو آه لحن اللحن الخفي هذا يفرق فيه بين بين أمرين هل سيكون الإنسان متلقيا وسوف يعلم الناس وغير ذلك فهذا لا يجوز في حقه أن, آه أن يقع في هذه الأخطاء قلنا أما الناس العاديون لهما ما عندهمش يعني ما غادي يعلموا الناس ما غادي يكونوا ملقنين وإنما هو إنسان عادي يقرأ لنفسه فقط فهذا كما قلنا لا حرج فيه أن يقع في مثل هذه الأخطاء في المدود وفي الترقيق والتفخيم لا حرج في ذلك ثم نختم بقضية وهي أن القراءة تنقسم إلى ثلاثة أنواع يعني القراءة ديال التجويد هي على ثلاثة أنواع كل نوع عنده اسمه وكيفاش اختلفت هذه الانواع بسبب السرعه ديال القراءه فاذا اذا قريت انا بقراءه بطيئه وبقراءه هادئه فهذا يسمى التحقيق يسمى التحقيق بحال مثلا تيقرا المنشاوي والحصري وبعض الشيخ الباست مثلا في بعض قراءاته فهذا يسمى التحقيق، يعني تعطي كل حرف حقه وببطء وباتقان وكذا، لكن من غير تمطيط الحروف، يعني ماشي نبداو نمطوا في الحروف ونبداو نزيدوا في الحروف أكثر من اللازم، لا. فإذا هذا يسمى شنو؟ التحقيق. النوع الثاني يسمى التدوير، التدوير هو ما بين التحقيق وما بين الحضر يعني هو سرعة متوسطة، أقل من التحقيق لكنه يعني ما بين بين يعني سرعة لكنها ليست بالسرعة الكبيرة هذا يسمى التدوير النوع الثالث وهو ما يسمى بالحضر الحضر وهو القراءة بسرعة مع عدم خلط الحروف هذا هو الشرط أن لا يقع خلط ومزج وإدغام الحروف يعني وتخليط الحروف فيما بينها فهذا لا يجوز هذه تصلح للإنسان عند المراجعة عند التثبيت يعني عند المراجعة مش يبدأ يقرأ كما يقرأ الحصري ويبدأ يحقق وكذا أنت مطالب بختمة أو خصك تكرر واحد الأحزاب كثيرة على أساس بشت... ب... لكي يثبت القرآن في قلبك وفي في... في... في عقلك فإذا ما يمكنش أنت تقرأ خمسة أحزاب في اليوم أو ستة أو كذا لا بدأ. خصك إذا كنت طالب علم وتريد ان تحفظ القران وتريد ان تثبت القران فلا بد ان تقرا بالحضر حتى تقرا اكثر حتى لا تتعب فاذا هذا يصلح كما قلنا قراءه الحضر هذه تصلح للانسان الذي يحفظ القران اما بقراءه التدوير هذه تصلح في في التراويح اغلب القراء يقراون بالتدوير يعني في التراويح وكذا في الترتيل هذه كما قلنا تكون هكذا في المجامع وكذا يطلب الانسان يطلب منه ان يقرأ القرآن فيقرأ هكذا بتحقيق وبرويه وبتثبت والناس يكونون هكذا في سكينه وهدوء وتدبر لكلام الله سبحانه وتعالى فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا حتى نتمم هذا المشروع اللي هو دراسه وتعلم قواعد التجويد ان شاء الله تعالى نحاول ما امكن ان نبسط هذه الاحكام نتكلم ان شاء الله تعالى بشيء وان نشرحه شرحا بسيطا حتى يفهم الجميع حتى نفهم كامل ان شاء الله تعالى هذه القواعد ديال الامام ورش رحمه الله تعالى في التجويد كيف كان يقرا الامام ورش رحمه الله تعالى والى لقاء في <تصفيق>